Ülemiste linnak. Järgmine peatus. Ülemiste joo. Ülemiste joo. Järgmine peatus. Majakka põik. Põik Järgmine peatus Sikkubilli Sikkubilli Järgmine peatus Majakka Majakka Järgmine peatus Lubja Ja, järgmine peatus bussi jaam. Bussi jaam. Järgmine peatus Keskturg